باللہ اللہ نشطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناظرین وہ کون سے آٹھ ممالک ہیں جنہیں کل ہنگامی میٹنگ میں پیوٹن نے خبردار کیا ہے کہ ان پر روس قحت برسانے والا ہے اگر اس کے خلاف جو ہے ہوتی ہے بارہواں دن جنگ کا ہے اور روس نے ٹی یو ٹوینٹی ٹو تیارے جو ہے وہ بھجوا ہیں یوکرین میں جو اٹامک وار ہیڈ اور میزائل فائر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یعنی یہ امریکہ کے بی ففٹی ٹو کے ہم پلہ تیارے آپ سمجھ سکتے ہیں انہیں اور وہ دو کون سے ممالک ہیں جو یوکرین کی بھرپور مدد کر رہے ہیں اور روس ان کے ساتھ کیا کرنے والا ہے کل کی میٹنگ میں کیا ڈیسائیڈ ہوا کیو شہر سے کتنی دور ہے روس کی فوج اور کیو میں کیوں داخل نہیں ہو سکی اور یونان میں کس ملک کی فوج اس وقت ڈیرے ڈال رہی ہے جو آپ سمجھ لیں اس کے ساتھ ترکی تو نیٹو کا ممبر ہے ٹھیک ہے لیکن یونان میں کیوں بحری بیڑا جو جنگی بیڑا پہنچا ہے اور اس کا کیا مقصد ہے ناظرین یہ سب چیزیں ہم آپ کو بتانے والے ہیں اور زیلنسکی کے بھاگ جانے کی اطلاع بھی ہے یوکرین سے اور اس میں کتنی صداقت ہے اس حوالے سے ذیلسکی کا بیان سامنے آیا تو یہ سب چیزیں ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتانے والے ہیں ناظرین میں ہوں محمود علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سیکرٹ نیوز بسم اللہ الرحمن الحمان ناظرین ایک سوال بہت زیادہ کیا جا رہا تھا کہ روس نے یوکرین پر حملہ کیوں کیا تو یہ بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے اور اس بات کا پردہ فاش کر دیا ہے روس کے صدر پوٹن نے اور انہوں نے واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ یہ جنگ ہم پر پہلے سے مسلط کر دی گئی تھی اور یوکرین میں نیٹو اور امریکہ فورسز کی مدد سے باقاعدہ چھوٹے ایٹم بم تیار کیے جا رہے تھے جو, جو جوہری پلانٹ تھے تو وہ روس کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا اس لیے اسے روکنا بہت ضروری تھا اس نے کہا کہ یہ ایک ہڈن وار جاری تھی ٹھیک ہے نا جسے اوپن طریقے سے لڑکے اپنے آپ کو محفوظ بنانے کی کوشش کی گئی ہے تو اس میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ سب سے پہلے روس نے مطلب اہ اہ یہ باتیں تو آ رہی تھیں کہ وہ جا نہیں رہا آگے نہیں بڑھ رہا یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا سارا سلسلہ تو امریکہ اور نیٹو جو تھے ان کی کوشش یہ تھی کہ یہ بڑھ کے شہروں پہ جو ہے نا کنٹرول جمائے یہ کرے وہ کرے اور جو اٹامک پلانٹس ہیں وہ اپنا کام کرتے رہیں لیکن روس کی سر ٹریٹجی آپ نے دیکھی چونکہ انہیں پہلے سے انفارمیشن تھی اس بات کی تو انہوں نے شہروں کو چھوڑ کے بمباری ضرور کی فوجیوں کو ٹف ٹائم بھی دیتے رہے یوکرین کے ساتھ لڑائی جھگڑا بھی جاری رہا لیکن آپ نے دیکھا کہ روس نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ ایٹمی پلانٹس کو اپنے کنٹرول میں کیا تو یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ پیوٹن جو اس وقت یہ بات کر رہا ہے وہ بالکل درست بات ہے اور اسے یہی خطرہ تھا کہ یوکرین ایٹم بم تیار نہ کر لے چونکہ وہ ایٹمی طاقت رہا ہے اور وہاں پہ وہ لوگ جو سوویت روس کے دنوں میں ایٹمی پلانٹ سے وابستہ تھے وہ کر رہے تھے اور اب بھی ایٹمی پلانٹس تو ورکنگ ہیں ان کے وہ کام کر رہے تھے سارے تو اس وجہ سے اس نے کیو کی طرف بھرپور توجہ دینے سے پہلے جو ایٹمی پلانٹس کی طرف توجہ دی اور دوسرا اس نے یہ کیا کہ جو جتنے بھی تھے یہ ہوائی اڈے جو تھے اس کے فضائیہ کے سے جہاز پرواز کر سکتے تھے ان سب کو تباہ کیا اور اپنے کنٹرول میں کیا اچھا اب یہ ہے کہ یوکرین کے اندر سے کم از کم کوئی پیارا جو ہے نا وہ نہیں اڑ سکتا ہے کسی طرح بھی تو اس کے لیے پھر پولینڈ کا انتخاب کیا گیا نیٹو نے پولینڈ جو ہے اس سے جو ہے نا وہ بنا لیا مرکز اور دوسری طرف رومانیہ پولینڈ اور رومانیہ میں نیٹو جو ہے چونکہ آرٹیکل فور جو ہے وہ اس کا تو اعلان ہو گیا کہ مدد کرنا کسی کی مدد کرنے کے لیے جب آپ تیاری کر لیتے ہیں وہ آرٹیکل فور ہے اور آرٹیکل فائیو جب نیٹو لگا دیتی ہے تو اس کے بعد جتنے بھی ممالک اس میں شامل ہوتے ہیں کسی کے پاس انکار کی کوئی وجہ نہیں ہوتی انکلوڈنگ امریکہ لیکن ابھی آرٹیکل فائیو نہیں ہے ابھی مدد تک کہ یہ لوگ موجود ہیں اب روس نے کل ایک ہنگامی میٹنگ کی جس میں پیوٹن نے آٹھ ممالک کا واضح طور پر نام لیا ہے جو ہم آپ کو یہاں پہ بتاتے ہیں کہ یہ آٹھ ممالک کون ہیں کہ اگر روس پر حملہ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں انہیں نہیں چھوڑا جائے گا جو روس نے اس وقت انڈیا دیا ہے ان میں سویڈن ہے فن لینڈ ہے یہ جو دو ملک ہیں ان کا پہلے سے روس کے ساتھ پھڈا چل رہا تھا اور پولینڈ اور رومانیہ چونکہ اب روس کے خلاف سب سے زیادہ استعمال ہونے والے یہ دو ملک ہیں اور تیسرے برطانیہ جرمنی فرانس اور امریکہ جو اپنا اصلاح سازو سامان فوجی بحری بیڑے جنگی جہاز وہ بھجوا رہے ہیں ابھی فرانس نے اپنے رافیل جو ہیں وہ بھجوا دی ہیں رومانیہ میں اور جو ٹینک بھیج رہا تھا برطانیہ اس نے ان کی تعداد ڈبل کر دی ہے اور تین ہزار جو فوجی امریکہ سے لڑنے کے لیے یہاں پہ آ رہے ہیں آپ وہ تو اسے فوجی نہیں کہہ رہے ہیں یہ فوجی ہم کہہ رہے ہیں صدر پیوٹن نے گزشتہ دنوں ان تین کمپنیوں کے نام بھی بتا دیے تھے یہ جی جنہیں پی پی ایم سی کمپنیاں جو پرائیویٹ ملٹری کمپنی پی ایم سی جسے کہتے ہیں وہ تین ایسی کمپنیاں جو ہیں امریکہ نے ان, ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے اور وہ اپنے فوجی جو اب ٹرین فوجی جو ہیں وہ دے رہے ہیں روس میں لڑنے کے لیے لیکن جو اس کی طرف سے بات ہی ہو رہی ہے کہ دنیا بھر سے لوگ آئیں یہاں لڑنے کے لیے یہ کریں وہ کریں جو زیلنسکی نے بات کی اور امریکہ بھی یہی شو کر رہا ہے لیکن روس نے اپنے ذرائع سے یہ بتایا کہ یہ باقاعدہ کمپنیاں اور ان کے جو ریٹائرڈ فوجی ہیں ٹرینڈ فوجی وہ آ رہے ہیں اچھا ابھی کل بھی بی بی, بی سی کی یہ خبر آگے سامنے کہ تین ہزار جو فوجی ہیں وہ پولینڈ پہنچ رہے ہیں یعنی تین ہزار شہری لیکن روس کا کہنا ہے کہ وہ فوجی ہیں اور ان تینوں کمپنیوں کے نام بھی روس نے بتائے ہیں اکیڈمی ہے اور کیوبک ہے اور ڈائنگ یہ تین کمپنی ہیں پی ایم سی کمپنیاں جو فوجی فرام کر رہی ہیں وہاں لڑنے کے لیے اچھا اب جو یہ سارے معاملات میں چونکہ روس کے خلاف اب آپ سمجھ لیں پریکٹیکلی نیٹو جو ہے نا میدان میں آ چکا ہوا ہے اور اس کا بیک ٹو بیک جواب دینا شروع کر دیا پیوٹن نے بھی جس میں پہلا جواب یہ تھا کہ اسٹونیا کا کارگو شپ جو ہے وہ ڈوب گیا اور ان کا کہنا یہی ہے کہ اسٹونیا کا کہ یہ روس نے کیا ہے اچھا اس کے بعد رومانیہ کا مگ تیارہ گر گیا اور اس کے پیچھے جو انہیں ڈھونڈنے کے لیے ہیلی کاپٹر گیا اس میں سات لوگ شامل تھے وہ بھی غائب ہو گئے یعنی مار دیے گئے اچھا رسپانس فورس جو ہے نیٹو کی وہ اس وقت رومانیہ میں پہنچ گئی اور چالیس ہزار فوجی بالکل ایکٹیو پوزیشن میں اس وقت پولینڈ اور رومانیہ میں کھڑے ہیں ٹھیک ہے اور فرانس کے ٹینک جیٹ فائٹر اور اب ابھی انہوں نے رافیل کا اعلان کر دیا رافیل بھی وہ وہاں پہ بھجوا رہے ہیں وہ لیکن وہ ڈیفینیٹلی یہاں سے پولینڈ سے ہی آپریٹ کریں گے اور اگر پولینڈ سے آپریٹ کریں گے تو روس کا اگلا ٹارگیٹ اب اس کے بعد پولینڈ اور رومانیہ ہوگا تو یہ صورتحال بہت جو ہے خراب سمجھ لیں کہ تباہی کی طرف اور وہ جو ہم شروع سے آپ کو بتا رہے تھے تیسری عالمی جنگ تیسری عالمی جنگ تو یہ تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہی لگتا ہے اور گوریلا جنگ جب شروع ہو جاتی کہیں بھی آپ نے دیکھا کہ گوریلا جنگ افغانستان میں جب طالبان نے لڑی تو وہ بیس سال روس کے خلاف لڑتے رہے سولہ سال اور پھر بیس سال امریکہ کے خلاف بھی لڑتے رہے یہ ایک لمبی جنگ ہوتی ہے اور برطانیہ نے بھی کل واضح طور پہ یہ کہا کہ یہ جنگ کئی مہینے چل سکتی ہے کیونکہ ان کی منصوبہ بندی ہی اسے کئی مہینے تک چلانے کی ہے نا تو لیکن بہرحال اس وقت دے دے نظر یہ آ رہا ہے کہ فضائی طاقت جو ہے یوکرین کی وہ تو بالکل ختم ہو گئی ہے اور بنیادی جو اہم شہر ہیں ان پہ بھی روس نے قبضہ کر لیا ہے اور کیو میں اگر ابھی تک وہ داخل نہیں ہوا تو وہ خود نہیں ہوا تھا کیونکہ اس کا فوکس ایٹمی پلانٹس تھے جوہری پلانٹس جہاں پہ ایٹم بم بنائے جانے کی جو تصدیق تھی اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ جو آگ لگی اور سارا کچھ ہوا یہ جو بھی معاملات تھے نا اچھا اسرائیل بھی میدان میں آیا اس نے بھی سالسی کی پیشکش کی لیکن ابھی چل رہا ہے ایک اور اہم کام انہوں نے کیا یعنی پابندیوں والا معاملہ تو ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور فوجیوں کو آرٹیکل فور کے تحت جمع کیا جا رہا ہے تو ابھی ویزا ماسٹر کارڈ جو آپ انٹرنیشنل پیمنٹ کے لیے یوز کرتے ہیں اس سروس کو بھی روس کے لیے معطل کر دیا گیا لیکن چین اور چین کے پاس ایک آلریڈی یہ بنا ہوا ہے یونین پے جو ان کا سورس ہے تو آبویسلی یہ یونین پے پہ شفٹ ہو جائے گا سارا کچھ اسی طرح پاکستان کا بھی ایک اپنا سسٹم ہے جسے پاکستان پاک پے کہتے ہیں تو پاک پے کے نام سے بھی یہ معاملہ جو ہے نا وہ ہے اچھا اس کے علاوہ یہ خبر ایک دم آئی کہ وہ بھاگ گیا اور ایک تصویر بھی آئی زلنسکی کی کہ ہیلی کاپٹر نے اسے Uh, یعنی اٹھا uh, لیا وہاں سے ریسکیو کر لیا زیلنسکی کو اور اسے یو ایس اے لے گئے زیلنسکی نے اس بات کی تردید کی کہ میں بھاگا نہیں ہوں اور میں اپنے محل سے بیٹھ کے تو ویڈیو مجھے بنانی پڑتی جب اس قسم کے الزامات آتے ہیں لیکن اس نے کوئی ایسی ویڈیو اس بیان کے ساتھ جاری نہیں کی جسے پتہ چل سکے کہ یہ نئی ویڈیو ہے اور تازہ ترین حالات کے مطابق آ, نظر آ رہی ہے اور زیلنسکی اس وقت کر رہا ہے اور یہ ممکن ہے کہ زیلنسکی اس وقت یو ایس اے میں ہو اور وہاں بیٹھ کے ساری چیزوں کو آپریٹ کر رہا ہے کیونکہ ابھی نہ تو کوئی اس کی فوجیوں کے ساتھ ایسی تصویر سامنے آ رہی ہے جو شروع میں آ, سلسلہ چل رہا تھا تو پولینڈ یوکرین کو اچھا یہ ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ امریکہ نے پولینڈ سے یہ کہا ہے کہ پولینڈ اپنے تیارے جتنے بھی ہیں اس کے پاس وہ دے دے یوکرین کو اور اسے وہ ایپسولا نئے بالکل دے دے گا تیارے اور اس طرح اس نالوجی اپڈیٹ ہو جائے گی تو باقی وہ آپ کو میں نے بتایا کہ جو پرائیویٹ ملٹری مل, کمپنیز ایم پی ایم سی وہ اپنے بھیج رہی ہیں جو فوجی ہیں تو یہ ساری صورت بہت زیادہ خطرناک ہے اچھا ابھی گیس کا جو معاملہ ہے وہ ابھی بھی یورپین ممالک کو مل رہی ہے اور لیکن جو دینا شروع کر دیا ہے اس نے پیوٹر نے مثال کے طور پہ جو سپیس کے انجن سپیس راکٹس بنانے کے لیے یوز ہوتے ہیں وہ صرف رشیا ہی دیتا تھا وہ بھی روک دیا گیا ہے اور گیس کو روکنے کی دھمکی دے دی گئی ہے لیکن اس کے بعد یہ ہوگا کہ یہ بزنس امریکہ فرانس اور برطانیہ کے پاس آئے گا یہ کیونکہ روس کی سرحد تو بالکل ان کے ساتھ ساتھ لگتی ہے اور روس سے گیس لینا پائپ پائپ کے ذریعے پائپ لائن بچھا کے روس گیس دے رہا ہے نا تو وہ بہت کم قیمت لاگت کم آتی ہے جس سے وہ بہت اچھا لیکن اگر امریکہ برطانیہ وغیرہ ایسی کوشش کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ گیس کی قیمت بہت زیادہ ہو جائے گی تو یہ بہرحال یورپ کے لیے ایک بڑا دھچکا ہوگا تو اس وقت مطلب صورتحال لیے کہ اگر آپ پاسٹ دیکھیں ماضی دیکھیں اور جس طریقے سے مسلمان ممالک کو ان لوگوں نے یعنی امریکہ اور نیٹو نے کچلا اور یہ کیا وہ کیا پانچ ہزار فوجی یوکرین کے عراق پہ جب بش نے حملہ کیا تھا تو وہاں جا کے مسلمانوں کو بچوں کو عورتوں کو جس طرح کاٹا ان لوگوں نے وہ مطلب آج بھی گوگل پہ آپ کو تصاویر ملتی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے ہیں اور وہ جنگ جو انہوں نے وہاں پہ چھیڑی تھی آج ان کے اپنے گھر میں چھڑ گئی ہے تو بہرحال جنگ کہیں بھی چھڑے تو مارا تو انسان جاتا ہے تو جنگ بہرحال اچھی چیز نہیں ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے اور دوسرا یہ تازہ ترین اپڈیٹ جو ہے وہ جو ہے شہر اس کے باہر اس وقت جنگ جاری ہے اور رینج میزائل جو ہیں وہ فائر کیے جا رہے ہیں شیلنگ ہو رہی ہے بڑی شدید دونوں اطراف سے یوکرین کی طرف سے اور یوکرین میں آپ سمجھیں جتنی بھی لڑائی ہو رہی ہے ابھی تک کچھ سامنے نہیں آ رہا ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ یوکرین کے جو شہری نہیں لڑ رہے ہیں یہ فوجی ہی لڑ رہے ہیں اور یہ ممکن ہے کہ وہ جو سولہ ہزار فوجی فوجیوں کی بات ہو رہی ہے ظاہر پولینڈ کے ذریعے یوکرین میں گھسنے کا کوئی مسئلہ تو نہیں فوجی وہاں پہ جا سکتے ہیں نا یوکرین کی وردیوں میں لڑنا انہوں نے کو لگے گا ایسے جیسے یوکرین کے فوجی ہیں تو یہ چیز ہے اچھا ایک اور الزام جو ہے کل نیٹو کی طرف سے سامنے آیا امریکہ کی طرف سے امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بتایا کہ پانچ سو کلو کلو گرام وزنی بم جو ہے وہ پھینکا خارکیو میں اور لیکن یہ ہے کہ اسے ڈیفیوز کر دیا خارکیو کی جو پیراملٹری فورس ہے اس نے لیکن وہ ڈیفیوز کر دیا گیا ہے یوکرین انتظامیہ کی طرف سے تو اس وقت سمجھ لیں کہ سینٹرل خارکیب جو ہے وہاں شدید جنگ جاری ہے اور ایٹمی پلانٹ جو ہیں خاص خاص جو ہے جوری پلانٹس تھے جہاں پہ اسے یہ خدشہ تھا وہ چار ایٹمی پلانٹ تھے ان چاروں پہ جو ہے روس اپنا قبضہ کر چکا ہے جہاں پہ اسے اس بات کا اندیشہ تھا کہ یہ جو ہیں ایٹم بنانے میں استعمال ہو رہے ہیں جو جس میں ایک اوڈیسا میں خارکیو میں فیری پول میں چنوچوں میں ان شہروں میں جو جوری پلانٹ تھے ان پہ روس نے پہلے سے قبضہ کر لیا تو یہ ساری صورت حال اس وقت بڑی جو ہے نا تشویشناک صورت حال ہے خاص طور پہ فرانس کے جو جیٹ آ گئے وہاں پہ اور روس کبھی بھی یہ انہیں موقع نہیں دینا چاہے گا کہ وہ باقاعدہ بمباری شروع کریں وہاں سے اڑیں پولینڈ سے تو اس میں آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ٹارگٹ جو ہے روس کا امریکہ تو چلو دور بیٹھا لیکن میزائل جو رینج اتنی ہے میزائلوں کی کہ امریکہ بھی کوئی دور اسے نہیں سمجھنا چاہیے اپنے آپ کو اور جو مطلب یہ اس نے کل ہنگامی میٹنگ میں جو آٹھ ممالک کا نام لے لیا ہے کہ یہ اپنی خیر بنائیں اگر روس پہ اس طرح حملہ ہوتا ہے یہاں سے آبویسلی یہ جب حملہ کریں گے تو یوکرین میں روسی فوج پہ حملہ نہیں کریں گے یہ روس پر بھی اٹیک کر سکتے ہیں نا تو بس ابھی آپ سمجھ لیں کہ ایک اسٹیپ پیچھے رہ گئے کہ آرٹیکل فائیو نیٹو اگر لگا دیتی ہے تو جتنے بھی ممالک ہیں اس میں ترکی بھی شامل ہے یا تو ترکی کو نیٹو سے نکلنا پڑے گا تو یا پھر اس کے مطابق نیٹو کے ساتھ مل کے لڑنا پڑے گا لیکن ترکی کی طرف سے جو ہے سالسی کی پیشکش بھی کی گئی اور مطلب اس میں پانیوں میں نیٹو کے کہنے پہ ضرور روکا روس کے بیری بیڑوں کو لیکن اس کے بعد ڈرون جو پہلے تھے اس کے ترکی کے وہ تو سارے روس نے تباہ کر دیے اور اس کے بعد دینے کی بات ہوئی لیکن روس کے ساتھ بات کے بعد ابھی تک ترکی نے یوکرین کو کوئی ڈرون نہیں دیا ہے اور نہ ہی کوئی ایسی صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ ترکی اس کے خلاف جو ہے نا لڑنے جا رہا ہے اچھا تو ابھی روس نے بھی اپنی بھاری ساز و سامان جو ہے اسلحہ وہاں پہ, پہ پہنچایا جس میں ٹی یو 22 جو تیارے ہیں اس کے روس کے وہ شامل ہیں اور یہ بالکل امریکہ کے بی ففٹی ٹو بمبار تیارے جیسی کوالٹیز ہیں اس کی خصوصیات ہیں جو ایٹمی وار ہیڈ کو لے کے موو کرتے ہیں اور باقاعدہ میزائل برساتے ہیں اور بم گراتے ہیں فرانس کا بیری بیڑا جو ہے وہ یونان پہنچ گیا ہے اور جو ممالک میں نے آپ کو بتایا کہ آٹھ ممالک جن کا نام آ, کل پیوٹن نے اپنی ایک ہنگامی میٹنگ میں لیا اور انہیں باقاعدہ دھمکی لگا دی ہے کہ یہ سب خبردار رہیں کہ اگر جنگ روس پر مسلط کی گئی تو یہ آٹھ ممالک کسی صورت بھی نہیں بچیں گے جن کے نام ہم نے آپ کو بتایا سویڈن فن لینڈ پولینڈ رومانیہ برطانیہ جرمنی فرانس اور امریکہ تو خدا سے دعا ہے کہ یہ معاملہ آسن طریقے سے حل ہو جانا چاہیے کیونکہ یہ پورے خطے کا معاملہ عالمی جنگ جب ہوگی تو شاید ہی دنیا کا کوئی بھی ملک اس سے بچ سکے اور حدیث مبارکہ میں جو الفاظ مجھے یاد آ رہے ہیں یعنی اگر جنگ ہوتی ہے تو بالکل یہی صورتحال ہوگی کہ ایک باپ کے سو بیٹے ہوں گے اور اس میں سے نائنٹی نوے بیٹے مارے جائیں گے یعنی اگر اے, سو ہر سو میں سے نوے بندہ دنیا کا مر جاتا ہے اگر ایٹمی جنگ چھٹ جاتی ہے تو یا مجھے ایک اور بات یاد آئی کہ آئنسٹائن سے اے, کسی نے پوچھا کہ چوتھی یعنی تیسری نہیں اسے کہ چوتھی عالمی جنگ کیسی ہوگی تو آئنسٹائن نے جواب یہ دیا کہ چوتھی عالمی جنگ جو جب ہوگی تو فوجیں ڈنڈے لے کے میدان جنگ میں اتریں گے